Як я розумію, перебуваєте на Авдіївському напрямку. Зараз фактично найгарячіші бої тривають саме на сході нашої держави. І багато хто говорить про Бахмут, його підтискають із півдня. Зокрема, хочемо розпитати у вас актуальну ем, актуальні новини, актуальну обстановку саме на Авдіївському напрямку. Героям слава так, весь цей час повномасштабної війни і до? Початку повномасштабної війни знаходився в Авдіївці, який мій підрозділ стан надзвичайно важкий в нашому Авдіївському напрямку. Ворог всі ці роки, всі ці місяці, завжди тиснув на неї, завжди намагався оточити, намагався провати в лобових атаках. За ці роки боротьби за Авдіївку, і за ці місяці вже повномасштабної боротьби. За Авдіївкою відбувалося різне, дуже багато чого, і як із нашої, на жаль, сторони, так і зі сторони ворога, тому ситуація важка, ситуація не покращується за ці дні, ситуація наближається до певного, вже такого конкретного, можливого оточення нашої Авдіївки, Є певні дії бригад, які обороняють Авдіївку для запобігання ці, цих спроб ворога, оточити Авдіївку. Що бачу? Бачу можливість і нашу в контрнаступі, так би мовити, вдарити прямо в серце ворога, яке знаходиться в Донецьку. І раз і назавжди закінчити всім шоблом сепарським і цапським на нашій території, в нашій державі. Наскільки я розумію, після такої ганебної поразки на Харківщині і після поразки під Херсоном, у Путіна лишається лише останній шанс – це тиснути саме на Донбасі. Власне, за рахунок яких сил зараз нашим збройним силам вони так сильно дошкуляють? Це кадрові армійці російські, чи це, знову ж таки, ця хвиля новомобілізації? Ви знаєте, я трошки не згідний з риторикою всіх журналістів і вашою, тим паче. Що значить ганебною поразкою? Ця поразка далася героїчними зусиллями воїнами, наших воїнів без росіяни разом з радниками Сєпорами билися з нами, і, я, і в нас величезні, скажімо так зусилля закладені на ці перемоги. Тому це не є якась ганебна їхня поразка. Це є заслуга наших воїнів. Також я б не сказав, що в Путіна там, чи воліни вода чи в інших це останній шанс У них достатньо ще сил щоб тиснути тут на Бахмуті як бачите тут на Авдіївці вони перегруповуються і роблять е, певні е, правильні дії відхід з Херсона їхній там вже з доброї волі як на мене це був правильний правильна їхня дія вони зберегли багато свого особового складу, е, хоча могли е, і розуміли, що наша арта і славнозвісні хаймерси могли б їх переміщати там в родючий е, херсонський ґрунт. Ми з вами бачимо, що хаймерси – це одні ось, зброя нашої перемоги. Адже в нас е, зброя радянського зразка і в них, і коли… Тільки коли появляються хаймерси на якійсь ділянці фронту, там відбувається перелом. Хаймерси, помножені на героїзм наших воїнів, це успіх нашої перемоги. А завдяки чому вони, завдяки тепер чому ворог, відповідаючи на другу частину вашого питання, завдяки чому ворог намагається тиснути? Це зеки, які мобілізовані кухарем пригоженим, чи то ли петухом, я не знаю, як його там в самій Росії називають, а перше росіяни визначиться, чи він кухар, чи він петух, але його... Значить, ЧВК разом з мобілізованими зеками, вони всі готові йти на смерть Але це авантюристи, це ризиковані люди, які мають певний життєвий досвід, який дозволяє їм досягати часткових успіхів Також це мобілізовані як би там не було пропаганда, достатньо непогана на них діє. Вони йдуть вбивати бандерівців, фашистів. ну і все-все, що їм там ливають е, в голову. Тому я б не сказав, би, що винен тільки плешивий е, господар Кремля і Аліневод. Е, вся вина е, – це на всьому народі Росії. І це ж і є шанси, не останні, а кожен з цих зомбованих кацапських мобілізованих золусів золуси хай побачать, ну цих вандалів які йдуть на нашу, на нашу землю це кожен з шанс плешивого плешивого кремльовського господаря на шанс на перемогу тому я вважаю і я бачу що у ворога зберігається ще величезна кількість сил і засобів щоб намагатися зломити нас за нами наш бойовий дух за нами нова сучасна зброя ще раз нагадаю, що Хаймерси це один із видів зброї зброї нашої перемоги тому я трішки не згідний, що у Плешивого там останній шанс чи воліновода ні, в них шанси ще зберігається те, що вони люблять поговорити, те, що вони люблять ротом взяти Авдіївку, ротом взяти Бахмут, це таке є. Але е, для нас, наших воїнів, це коштує величезних надзусиль. У нас я не не підтримую Знаєте, я підтримую зневагу до кацапів Але я не підтримую зневагу До бійців, які Ідуть проти нас Це так само люди, які мають зброю Вони зазумбовані Вони йдуть вперед Вони мотивовані Чим вони мотивовані? Мародевством, грабіжництвом, захоплення чужих земель Вбивствами, гвалтуваннями Це вже інше питання Але те, що їхня мотивація Яку я привлечив, вона сильна І вона веде їх в бій це правда, пане Максиме. Безперечно, кожен клаптик з землі, який звільняють наші українські військовики, він дається нам просто велетенськими зусиллями. Ми не применшуємо заслуг наших збройних сил. Однак, ось ця війна, яку розв'язав Путін, вона дійсно ганебна, і ця ганьба, цю ганьбу буде нести їхній народ, їхнє керівництво, усе життя. Втім. Щодо ситуації на фронті, мали ми змогу також долучати до нашого етеру і військовиків з Бахмутського напрямку. Вони говорили, що е, ворог він висувається ось такими невеличкими групками, по кілька людей е, пішими, такими пішою ходою в атаку. Ну і звичайно, що е, наші військові їх ліквідують. Тоді вони е, і ще інші наступні групи так само по кілька людей висувають. Е, тут ось маємо. Можна інформацію від генштабу ранкової е, пишуть вони, що поблизу Авдіївки та Бахмута росіяни йдуть у наступ під прикриттям авіації. Е, чи помічали ви власне авіацію? Наскільки вона дошкуляє на вашому напрямку? Ну, ви знаєте, не помітити авіацію, перебуваючи в Авдіївці, це дуже важко. Так, авіація залучалася, так як і їхні гелікоптери. Щодо тактики і дії ворога, вони відомі, малі групи так дійсно пересуваються. Цю ефективну модель запровадив ЧВК Вагнев, і вона певно, певним чином діяла і на деяких ділянках ще діє, на жаль. Тому що чомусь деякі керівники, які обороняють певні ділянки, не розуміють, що ефективна робота проти таких груп – це один крупнокалібрений кулемет, це прокриття АГС, де така протидія здійснюється проти груп ворога, така тактика вже не дієва. На тих ділянках, де є якісь проблеми з логістикою, можливо, з керівництвом, можливо, ще ще, можливо, з розумінням, така, дії, така тактика ворога ще діє. Але е, я ще раз кажу, один е, грамотно навчений гранатометник е, на АГС чи один хороший кулеметник на, допустим, ДШК, е, всю цю тактику Вагнера е, косить в, у в невеличку кубку е, «Ладно, тіл, хай буде» тіл, які потім дуже чудово перетворюються на український ґрунт. Щодо застосування авіації. Авіація застосовувалась, а авіація застосовується не, не вперше, принаймні на, на моєму напрямку, і взагалі не вперше в цій війні. І якщо 20, в кінці лютого, там 25-те, на початку березня, 10-те числа, березня. Мені самому, хоча й 8 років тут твою було так трошки дивно, незвично і надзвичайно страшно. Давайте будемо казати правду. Коли застосовувалась там авіація, коли пролітали достатньо серйозні ракети, то зараз ви мені сказали, що на Авдіївському на напрямку застосовувалася авіація. Ну я можу сказати, ну так, застосовувались. А ось сьогодні танк стріляє, гради пролітають. Це буденність, це війна. І ті, хто тут переживають, вони на це дивляться, скажімо так, менш, уже менш емоційно, чи менш на це звертають уваги. Але це не зменшує смертоносності і небезпечності цієї зброї. Так вона застосовується, так наші ППО е, мужньо е, борються. І успішно е, так само застосовується наша авіація. І наша авіація я теж бачу, і як на мене. Трошки таку людину я бачу, що наша авіація застосовується ефективніше, і саме застосування ефективної авіації це теж один із ключів нашої перемоги. Тому авіація так застосовується, танки по нас стріляють, гради політають, все є, все застосовується. Ну єдине, що кажу, що ще холод тільки лишився, генерал Мороз. Побачимо, на чій стороні він буде воювати. Це теж буде зброя, яка має кимось успішно використовуватися. Пане Максимовне, наостанок запитаю, так само чули думки е про те, що відсутній паритет у нас в озброєнні саме на Сході. Хочеться почути вашу думку. Е згадували ви вже, що наша перевага у Хаймарсах, е авіація, наші танки безперечно працюють добре. Що нам ще, можливо, необхідно від наших західних партнерів для більш ефективного протистояння? Чи це те саме, що є лише в більших кількостях? Ви знаєте, це питання звичайно більш до стратегічних там військових експертів. Я з тієї ділянки фонту, яку я бачу, є стратегічне мислення наших генералітету, нашого генштабу. Uh, ще раз, те, що я бачу, те, що я спілкуюся зі своїми друзями, лігіони свободи, бійцями нашого Лігіону Свободи, які є, і бу, є, і були на Херсонщині, там Миколаївщині, на Запорізькому напрямку, на Бахмуті, наші наші батальйони, які знаходяться в складі Легіону Свободи, бо там там багато батальйонів. Але я саме про ті з якими спілкуємося, всі ми бачимо пріоритет Хаймерса, де з'являється Хаймерс. Ворог не витримує і просто тікає. Що на Херсонському напрямку, що на Харківському напрямку, зберігався певний прайвітет, коли вони використовували Д-30, ми Д-30. Вони мсту, ми мсту. Це все радянська зброя. Вони гради, ми гради. Але коли на, на горизонті на, появлявся Хаймерс і починалися Прольоти просто жахливі ворога випалювали, ворог розумів, що на цій ділянці залишатися смертельно небезпечно, І я бачу ж успіх і тут в наявності хамерсів і достатнього боєкомплекта до них. А героїзм наших воїнів додасться.